Чотири фольксвагени спеціально пофарбовані у зелений колір. Затемнили скло, де треба підремонтували і передали військовим частинам. Один автомобіль іншого класу чорного кольору. На ньому розвозитимуть гуманітарну допомогу. Гроші на ці машини збирали близько місяця. Хто та як розповідає один з ініціаторів цієї закупівлі Максим Бревда сума йдеться близько двадцяти тисяч євро. Ми відкривали Збір на своєму сайті краудфандингу. Це були кошти, залучені як і містян, так і по всій Україні та наших друзів з різних організацій та з різних куточків нашого світу. Не тільки з України, приходили кошти з Америки, з Європи. Ці автівки ми виїжджали купувати в Литві. Щоб їх зібрати докупи, ми проїхали, мабуть, по Литві, тисяч км. кілометрів. У воєнний час процедуру розмитнення машин для військових спростили. Декілька демонстраційних кіл на дорозі і ключі від транспорту передають заступнику голови обласної військової адміністрації Миколі Марінову. Є список потреб військових частин і по списку цьому вони підуть на ті, кому наразі вони більш потрібні, бо це не тільки централізовано закривається, волонтери везуть машини і на частини безпосередньо, тому ми зараз, от, станом на сьогодні, на цей час, ми не знаємо, хто буде там в черзі перший. Чорний автобус рушить за гуманітарною допомогою на захід України вже ввечері 19 травня, говорить Максим Бревда. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Єдині новини на Суспільному, Миколаїв.